السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم طبعا يا جماعه اليوم انا راح العب لعبه هورايزون راح اروح رحله بحث باكتشف لي اشياء ثانيه بروح افرفر بشوف لي مهارات يدد واشياء يدد ما عليكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب واشتراك بالقناه اذا ما كنت مشترك اشترك فخليكم مع المقطع الحين انا بسيف وبعدها بروح للمهمات الثانيه، حاليا انا في اشياء بسويها ببالي ما بروح للمهمات هذه فخلينا نوقف الحين، ابي اللي تسيف عشان اوقف، شنو في؟ سمعت شي غريب. أيوه. جذب حذا تبعه في تنانين هنا روبوتات الجلينفك تهاجم سأحاول المساعدة قاعد يساعدون المكان هذا يلا نساعده ها هذا طاح بدون شيء هكذا لدي عرق دروبكم ساعدكم انا يعني من دوني انتم ميتين. مدى دفع روبوتات الجين تحق للهجوم؟ علي التحدث مع المسؤول. شكرا لك اننا مرهقون انه ثالث سرب نواجهه اليوم. ما كنا لننجو من دون مساعدة. وين المسؤول؟ بسم الله الرحمن شلون عرفت؟ ما عندكم مسؤول انتم؟ انتم شلون؟ ما يسالون. <تصفيق> هذا كان غريب ولا شنو؟ أنا طيور لا أشوف ما شاء. وال. انها تبحث عني ظننت انها ستستمر للابد اروح هذيك بسويها فتره <أتضحك> واحده للفعل الحسن ومرتين للسيف رايت شيئا أوه. نهاية الصانع لم تعد بعيدة. قال أعلن إنه وجد صورة امرأة تشبهني على جهاز قديم. لو أنها أمي لماذا قد يكون هناك أثر لها هنا؟ بعيدًا عن أرض نورا. لا, لا أفهم الله. من هي؟ شذاب صدق هو قال بهالمكان؟ ما أعتقد. المهم أتساءل هل أستطيع الدخول دون تنبيه الحراس؟ على ما أعتقد يصير؟ ايه يصير على امان سيدي. السلام عليكم. سينتهي امرنا، القليل من الدماء. ااا انا حسباني هذيل طلعوا ضدي. ماذا لديك ايضا؟ قاوموا عليكم اللعنه. اي لعنه اي بس. يلا مع السلامة. اوه ذول الظلام. سأنجو. ادري انك راح تنجو بس ما راح اذبحك. لديهم سجين ويحتاج المساعدة. تعرضت لما هو اسوء. سيطروا آه. على يا حمقى. وأنت ما قدرت تسيطر على نفسك. لا أعرف من تكون، لكنك حر. أودع ناساً. أمسك بي وأنا أهارب الطعام من مريديان إلى مسقط الشمس. ربما. إذاً سأكمل عملي. شكراً أيتها الغريبة. يلا كمل عملي. لا تقلقي، سأجد مهربي وحدي. يلا روح روح، توكل أنا غلطان يا ترى على فكرة الموية انا مساعدك، أنا هي على شيء ما أدري أحس إنه موجود هني. انا ما ادري ليش هاجمت المكان هذا اصلا. كان في شيء هني بس ما ادري شنو. هذاك اللي انا ذبحته ما مات. من انا؟ الحياة تكون هذه النهايه. لقد استحققت ضربه. انا هاجمت معسكر كامل على الفاضي. والله هاجمت معسكر كامل بدون اي سبب. بدأ الجو يبرد ستظلم قريبا <تصفيق> نهاية الصانع لم تعد بعيدة. Oh <تصفيق> قال أعلن أنه وجد صورة امرأة تشبهني على جهاز قديم لو أنها أمي لماذا هذا؟ يكون أهيهي أنت تتجسس عبر مصلاتي ثانية؟ الواحد قاعد يتجسس على مصلاتي والله. حسنا هيا، ماذا تعرف عنها؟ ابقي في طريقك الحالي، وبعد قليل ستعرفينها كما أعرفها، ربما أفضل. ولكن احذري، نهاية الصانع مليئة بقوات الكسوف. للتعامل معهم، تركت بعض المعدات المفيدة خارج الأنقاض. سيريك مصلاتك الموقع. مصلاتي يلتقط إشارة أخرى؟ صحيح طويل العنق يرسل الاشاره طويل العنق ساتسلق لراس طويل العنق ايوه أو. ايوه استطيع الوثب فوق طويل العنق من هنا طويل العنق يا زرافه يلا ابي علم شوي وضح حمتيني انت بطقهم ايوه حسنا علي الوصول الى راسه حسنا ايوه ايوه يمين يسار فوق تحت ايوه لا لا, لا لا لا لا لا لا اسعد الحين اسعد لا أفا ليش؟ شلون اسعد؟ اه اوكي اوكي يلا حبيبي نسوي بعد الصيانة سم هاكينج قبر خفيفة ونشيلة صار مالي صار مالي أيوه أعطوا واحدة يلا كان نشوف شنو فتح لنا أوه أوه أوه أوه أوه أو والله فتح لنا ماهيشها هو اللي يفتح هذه كلها علي اللي يروحني بعد بس خلنا من هذا أبي أسيف أنا رجعت ولكن كنت قاعدة أفرفر وأفرفر بالمدينة كلها واقعد أحاول أجمع لي أغراض وضبط وضعي وضبط نفسي ما سويت ولا مهمة حالياً بس قاعد أستكشف الأماكن واحاول أجمع أغراض وضبط نفسي وعدل بوضعي عشان لو رحت مكان يعني كان عشان القصه تكون وايد احلى وايد ممتعه فما ادري كنت بروح استكشف وشفت شيء هناك احس ان هناك المكان اللي اقدر استخدم ازيد طاقتي فيها وان الاله اني اقدر اتحكم بكل واحد احس ان هناك الاله المكان اللي انا ازيد فيه طاقتي واعدل فيه آه الالي العصايه مالتي اني اقدر اتحكم مو بس اني اقدر أس اروض واحد اقدر اروض حتى ناس كبار او ناس ثانين فيمكن احساسي تشيكل فبرح اللي كان هذاك وبشوفه ما ادري لاني اتذكر شيء فيمكن ناسي انا ابقي الامور هادئة مرجل لابد من طريق للدخول بشكل ما ما في حد اوكي ايزي بيزي يلا حظي لقيت قلب أي أيوة والله محظوظ أنا بدور قلوب لأن في ملابس بشتريها وفي أسلحة بشتريها ما يصير إلا أجمع قلوب عشان أسوي تريد ويعطيني يصنع لي قلب أو شيء شذي عرفته فما أدري لأن هني مو بس فلوس يبون حتى شبه باب أشياء. لكن كيف أفتحه والله توقعت هذا هو الباب كيف أفتحه أحلى لا, لا ويت القلي ويبطل معا واتك شاي المكان هذا والله مكان بان شسمه ايام اول تيخنتك عيد عصب الحديدي اتذكر المكان انا والله بس انه شي عجيب والله عجيب ما ادري اذا تستمتعون بالشيء هذا اللي انا قاعد اشوفه يبدو هذا واعدا شنو هذا؟ شو الصندوق هذا؟ المهم يبدو هذا واعدا عن شنو يعني؟ المعدن الضوء يبدو وكان المكان كله جزء من روبوت كبير لا شك من صنعه؟ هذا مصنع مصنع او بنكر او شيء كذي اي روبوت إنها... يبدو ذلك كانه انبوب مثلثي ما فائدته؟ السلامه اي انبوب وينه قد يكون هذا غطاء لي ان احتجت له او أوكي. اوكي اوكي تلك الاشياء تحرك مكونات اين تذهب بها اي والله تلك الاشياء اللي تحرك المكونات اين تذهب بها أيوة أين تذهب خلنا نصعد مع صح ولا ما له شغل هي هي ما له شغل انزل انزل. أنزل. وين اروح انا الحين أوه هذا البوابه اي شنو حاطين هذه الاشياء يمكن عشان نمشي بالمكان هذا ولا ماله شغل. هالي ميت الصخرة هذه وهذه هي الصعدة. الصعدة. والليتات اللي قاعد تبطل وانا امشي. يتكلمون يرحبون فيني. هذا واحد صح؟ هذا الشيء قرب الفجوة، ما فائدته؟ انا احس واحد والله، شنو هذا؟ اه. آه. مفيد للغاية. لعب. وايرات صاير كنه زلم. ممار. هذا مش ولا شنو اه أوكي, أوكي. واحدة. انا ما أضغط اي اشيل هذا المكان اللي الطائره تنقل المكونات بالارجاء قد تاخذني لمكان ما قد تاخذني لمكان ما يلا قد اندموا على هذا لا ما تندمين تصنعوا الروبوتات في اماكن كهذه لكن لماذا لا والله نيلسون الروبوتات شكله هذا قلب كل شيء لا شيء اذا كيف لي ان اذكر انا وين قاعد اروح ورانا انا, أنا جني شفت شيء وراء. شني وصلت اي أيوة والله وصلت هذا هو الغلط هكذا تصنع الروبوتات الروبو الروبو تتكون من الضوء ايضا هذا اشارات وارده من المكان باكمله اهي والله كنشوف شنو بس كنجهز ثلاث غلط عشان لو جانا اسوق لوحده بس وشون نوقفه هذا؟ اكيد في درع داخله. ايوه. هذا هو. شاف. لقيته. شيء الدرع لل... يلا. طلع لي. يعني. ها؟ انا قاعد انزل. الروبوت لن يسمح لي بالعبث بهذه الاشياء. يلا توقف بس. والله اي لا يسمح لي بس. مع السلامة راح حجي روبوت. نعطي واحدة. اوب جريت يلا. انا متى الحين اقدر اتحكم بهذا. اي معلومات عن الروبوتات المختلفة ستساعد لأتجاوز نظامهم اي والله زين ليش ليش؟ في اغراض انا ما خذيتها يلا عوافي الحين شنو اقدر استخدم؟ اقدر استخدم هذيلا كلهم والله حلو يلا طلعنا الحين احنا خلصنا هذا لما تغدي خلصت يصير باللون الاخضر فيعني هذا واحد اي نفس هذا واحد وما في بعد ما في الا واحد هني وهذا واحد خلونا نسوي هذا قريب والله خلاص نسويه وصلنا للمكان الثاني والله قريب ها بس ما شنو هذا شنو اي بسم الله هو مخفي هذا يساعدني هذا. بهذا الهشه لا الهشه الهشه الهشه داخل. شكله الهشه الهشه الهشه الهشه الهشه الهشه الهشه يمكن في صعد داخل شي ثاني لان هذا المكان مسكر يمكن بس يدخل الاليين ف يمكن انا يصير ادش الحين من هني ايوه والله مؤلم مؤلم على شنو؟ اه يمكن عشان صخر دش يبدش دش, دش. لقينا المكان يا جماعه لا يكون اكبر نفس اللي قبل، <hesitation> أه كان البوابة، طبعا يا يعني جماعة اذا تبوني اكمل واصور على لعبة هورايزن فاكتبوا لي بالوصف عشان اكمل والعبها، لان لما أنا قصتها وايد حلوة فانا مستمتع بلعبتها، حاب اني اخلصها وبشوف شنو النهاية، وبدي اشوف الجزء الثاني الماب الجديد اللي نزلوه عشان اخلص القصة الاولى بعدين ابدا اخلص القصة الثانية. عشان استمتع باللعبه انا مستيقظه جدا انتو... الان فانت تقولوا لي شنو رايكم عشان اعرف شنو اسوي ها وهذا لي حكم هذا اللي يقول لي حكمة. التحكمه حكمة هذا طاردني ايوه الحين بروح افكها هذا انا اول مره هاجمته ابا هاجمه بس بسوي فوق قبل كل هذا ايوه ماشي كذا طلعات يلا نسعد خلاص هذي بالسيستم. يلا نزلنا. يا ويلي احدهم غامض. اله. ايوه تعال. آه. آه بسم الله. هذا شنو حتى ما ما ما ما, ما صار له شيء بالفخ اللي انا سويته. عطى هذه. عشك أكثر طلقات. وعطى الثانية. ثلاث طلقات ثالثة. وي جاني هذا كلش بس حبيبي والله كنت شوف شو متعطيني انت العب العب والله أشياء حلوه يمكن اقدر اشتري فيها اشياء وابيعهم واضبط فيها اسوي تريد مع ملابس وكم اغراض أي في اسلحه. والله شوف وأنا لما طقيته طلع لي اسلحته لاني طقيته بالاسلحه اللي هو معطيني اياها احسن ما اني خلصت الغاتي انا. يلا خل نبطل. شوف شنو يعطينا. يطور الهاجنج. ها نحن معلومات تساعدني لتجاوز الانظمه. معلومات تجاوزني تساعدني. اوكي شنو هي المعلومات؟ أو انا الحين كم واحد بطلت. يبين أه اقدر اتحكم بال اوه اوه حلو والله يعني يعني اقدر اخليه ديلاي يصيرون معاي يعني اقدر أروضهم والله شيء حلو اوكي انا مادام اني اقدر والله شكل اللي راح اسويها كلها هذه بقدر الحق ديلاي اخلصهم كلهم احاول اني أفتحهم كلها بعدها اشوف شنو اسوي ما في شيء يني صح اي خرفني انت من هذا منين وصلت المكان الثالث، هذا انا سويت لي ثلاث اشياء، يعني هذا المكان الثالث، في ناس ميتة هني يعني يو ناس وما تستحق العناء. اي والله تستحقون العناء. شنو المكان هذا؟ نزلة هني ولا شنو؟ شكله في ناس كانت موجودة. سائل من نوع ما يتدفق من خلال الانبوب. وين السائل؟ الاستعداد امر جيد يبدو انني لست اول من حاول الدخول. يا للخساره. اي أيوة والله في ناس كانت موجوده. قاعد اقول إن في ليتات. كانوا فضوليين ايضا. لكنني مستعد. امل ان هذا كاف. شباب تذكرون لما انا قلت لكم بروح اخذ لي اللبس ال القوي لما رحت سويت المكان هذا وسويت المكان هذا وينه؟ اي هذا انا اعتقد ايوه وهذا آه، في واحد ثاني موجود اني عشان اخذه عشان اروح افتح الالي ولكن ما اقدر ادش المكان هذا نهائيا الا لما اسوي في شيء يمكن اعدي مهمات ثانيه عشان يبطل عندي بس قبل بالمهمه الاولى كان يصير اخذها بس انا ما خليتها هذه غلطي الوحيد اني انا ما من بالمهمه الاولى فما راح اقدر اخذها هذه وما راح يبطل عند قلب الام الا يمكن بعدين تورط شوي فبعدين اخذ اللبس الالي وما راح اقدر أسوي حاليا الا شكله بعدين حيل حيل بعدين